بام بام السلام عليكم صراحة ما كنت متوقعة زيار الفيديو بدري كده اه طبرا والحال الحمد لله يعني والحال حصلنا 140 مشتركة علو اه شكرا على المشاهدات في المقدة على فات يعني اللايكات التعليقات الحلوة دي وبعدين يا جماعة لزيارة عاوني ديسلايك ده انا ما عندي مشكلة مع ديسلايك لكن يعني انا بحب ديسلايك كالمعاوة سبب كنت أصلح كده, كده ساعتي. بلي في تعليقات لو تصلح دي كذا بتقولشني يعني سويت ليش؟ لأن أنا بدي الناس ما أعرف إن سويت شنو عشان أتحسن. ثاني حن شكرنا للحرامي على الدعم منه لأن نوصل المقطع بتاعي في التيك بتاعه. هو حتى عنده قناة يوتيوب توب وبيسوي فيديوهات حلوة صراحة. لو حاب تشترك له رابط قناة في التيك طيب الفيديو أنا ما أعرف يعني بسوي كده للمناوب. حتى لو انت بتعرف اليوم ممكن تسوي يعني من شيء. تسوي من حاجة حد شيء كده. وأنا ما أعرف حيكون الفيديو سامح لا ما سامح. طيب لأنه بصراحة يعني المرة سووا لعمل فيديوهات دي. وبس كده خلنا نبدأ. طيب لو ماشي بي حتخد سمكاتك وين ممكن تخد سمكاتك بطريقة دي ودي بيتحللك المساحة الخضراء كلها وبتدي العدو يعني المساحة الحمراء كلها يعني ممكن يلعب بورك طبعا ما دير العدو يكون قاعد يتحاوم بورك كده منحل الحمرة دي لكن بتنفع لانك يعني تعمل بلانتح السريع بتتخارج طيب الطريقة الثانية ممكن تصويب بالطريقة دي ودي كده بتدي نفسك المساحة بتاعت رابط أي. وهم بيشيلوا رابط سي وممكن تعمل نفس الشي بطريقة العكس ودي بتديك مساحة كبيره للتين بتاعك عم نتحرك فيها شويه فرفر فيها شويه كده طيب مثلا في اي باينت اكتبس مكاتب بالطريقه دي ودي بس للبلانت السريع طبعا في حاجه ما ون وينز وما وينز يعني بتحلق انك تشوف عدوك قبل ما هو يشوفه لازم تركز على السهم اللي طار يعني بوريكم كان اسمك ماشي يعني هو انا شايفه وهو على الارض حيجي في الارض ده لو سويت الطلاق الغلط بيجي كده اما لو سويت صح بيجي كده كمثال كده منظر العدة، ما بشوفك أصلا وين، في وحدة تانية في سيجراج، <تصفيق> طريقة دي، في وحدة في باينت من المدافعين، حطها في الصناديق هنا، تكون <تصفيق> انت قاعد في ايه فين. واحدة يتفوق الصناديق هنا تقوم تأخذ السمكات هنا واحدة في سبلت وفي دفندرز تقعد في بي هابن خد سموكاتك بالطريقة دي طيب عندك في الفلاشات حق اومن براين حق اومن لما تسول بلاند حقتهم من لازم يكون معاك واحد يبوش معاك في الشركه يعني ما تستخدم مكانك دولس ولا كده برضه ممكن تسوى في اللامبس في مصابيح بايلت طبعا عندك الانتقال دي الانتقال دي انت تركز يعني الخريطه تشوفها قاعد وين الدايرة البرنسييدي دي, دي بتوريك انت تنتقل وين يعني ممكن تساوي سموكان كده مع بعض وتنتقل بيناتهم ودي بتكون شويه ظاهره لكن يعني عشان تنتقل من مكان لمكان بدون ما العدو يشوفك طيب لو انت ما عارف السموكه اللي بتاخذها في في السماء بتيجي نازله بالراحه كده وبتنزل لحد ما تحس الارض ودي ممكن تستفيد منها في انك يعني تنتقل بدون ما العدو يشوفك حاول تضبطها تظبطها السمك نازل يعني انت قلتها وهو ما عارف اي شي طيب عندك طريقة طريقة كده ممكن تفيجي بها بارت. زي ما انت شايف تنط حتى بعدك تستخدم عندك السمكات الاخيرة السمكات الزبالة اللي بتخلي التيم بتاعك كله يسبلك ما بتستفيد منها اي شي و <hesitation> مبروك التيم كله كارهك الحين وبس كده وصلنا هذا المقطع آه وريني المقطع الجاي حيكون حجيته آه ايجنت وان شاء الله تكون استفدتي حاجة ومع السلامة